નમસ્કાર હું રાઠોડ ઉષા શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર સ્વાગત કરું છું એમાં એકમ પેલો છે એના હું પેટા પોઈન્ટ એક પોઈન્ટ તમને મૂલ્યમાં પ્રકૃતિ છે તેનો ખ્યાલ આપીશ તો મૂલ્યમાં પ્રકૃતિ તો પ્રકૃતિ શબ્દ આપણે સૌ પરિચિત છીએ આપણે એમાં આજે પ્રકૃતિના ત્રણ મતો જોશું એમાં પહેલું છે આત્મનિષ્ઠ મત તો આ મત અનુસાર મૂલ્ય ઈચ્છા પસંદ મહેનત કરવી સંકલ્પ શક્તિ કાર્ય તથા સંતોષ જેવા બહુકારકો પર નિર્ભર હોય છે મૂલ્ય માટે વ્યક્તિની ઈચ્છા આવશ્યક હોય છે પ્રાપ્તિ સુધીની યાત્રા માટે અનેક પડાવો આવે છે જેને પાર કરવા કે લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટેના મૂલ્યો સંતોષ અને સુખ આપે છે આ સ્પષ્ટ છે કે વ્યક્તિની અંદર આ મૂલ્યોના બીજ નિશ્ચિત છે આવશ્યક છે તેને આપણી અંદર શોધવાના ઓળખવાના કે આપણે બીજો મત જોઈએ જે છે વસ્તુનિષ્ઠ મત હવે આ મત અનુસાર મૂલ્ય વ્યક્તિ માટે સ્વતંત્ર હોય છે પણ મૂલ્ય વ્યક્તિને નિયમિત નથી થતા સ્તરના અધ્યયનો કરે છે જે મૂલ્ય વ્યાપક સ્તર પર દેખાય તે મૂલ્યની એકરૂપતા દેખાતી નથી પરંતુ તે વ્યવહારના અંગ બને છે અને આ તેના પર નિર્ભર છે ત્રીજો મત જોઈએ જે છે અપેક્ષિત મત આ મત પ્રમાણે મૂલ્યને વ્યક્તિ તથા તેના વાતાવરણ સાથે સંબંધ છે મૂલ્ય અંશતઃ તો ભાવના છે તથા અંશતઃ તો તર્ક છે મૂલ્ય ભાવના ज्ञानवरण क्याक व्यक्ति रहे वातावरण के आवश्यकता हो તેના પણ થોડાક નિયમો હોય છે અતને સમાયોજિત કરીને વ્યક્તિના વ્યવહારો વાતાવરણ હોવાથી આવશ્યકતા હોય છે હવે આગળ જોઈએ આપણે મૂલ્યની લાક્ષણિકતાઓ તો એમાં પેલું છે મૂલ્યો એ પસંદગીયુક્ત છે પસંદગીની પ્રક્રિયામાંથી મૂલ્યો નો આવિર્ભાવ થાય છે પરિસ્થિતિ માંથી ઉદભવે છે તુલના પસંદગી એ નિર્ણય દ્વારા સંભવે છે મૂલ્યોના આવિષ્કરણ માટે માનવીની જંખનાઓ આકાંક્ષાઓ કે જરૂરિયાતોની પૂરતી કારણભૂત હોય છે સંકેતો આપે છે મૂલ્ય શાશ્વત કે સનાતન હોય છે કેટલાક છે તે કાલગ્રસ્ત હોય છે કેટલાક મૂલ્ય રીતે ઈચ્છનીય હોવા જોઈએ મૂલ્ય એ જરૂરિયાતોનું લક્ષ્ય કે લક્ષ્યાંક હોવું જોઈએ મૂલ્ય એ માનવનું અનુભવન છે મૂલ્ય જે તે સમયની સામાજિક સંસ્કૃતિ મૂલ્ય સમસ્ત ચેતના અને તાર્કિક વર્તનોના પ્રેરણાના કેન્દ્રો હોય છે